V otroci mezi elitou. Byly to nádherné dvě sezóny, kterých jsme byli svědky. Jednak postup do první ligy a potom nádherné zápasy, kterými ukázali naši fotbalisti, že fotbal hrát umí a že mezi tu elitu skutečně patří. Porazili současného vítěze ligy, porazili Viktorku Blzeň, dokázali remizovat se Spartou a nakonec. Porazili nevýdaným způsobem slaví, 4-3, byl jsem u toho a byl to nádherný zážitek. Takže co jiného si můžeme přát, než aby to našim fotbalistům vydrželo, aby v této formě hráli dál, protože stadion, který pro ně stavíme, roste a roste, takže Hoši děkujem. a doufám, že si co nejdříve zahrajete první ligu, na našem novém stadionu.